او السلام علیکم کوبسینہ گائے واجی جان شنگور شکرا ختم اللہ اگو کارشینہ گائے واجی باقائے <سلام> قربان سب سیمینار گرفتنی ہستی اور لائٹنگ ہم کرنی اس بابت پوزہ شعبان ما دروز بچارہ ذمہ داریات تقسیم کدریو کو گائے واجی ذمہ داری اس ما برابر کدنی ہستن شمور شا اوکے نماز خدا حافظ شہبان گوش گوشت یار قربان یہ مردم رہا ہے نماز میں دعا مگ رہا لیکن امام ظہور نہ این امیج بیاد دو سر سے سر, سر کمایی کو مان مادر پدر خورازی کو دو قدر ازی سواب دارد اون او غید امام ظاور کرنی بود باز اون امو تایم بورو مستا سبب ازدخور اینا که دو امام اما از خود مویا که او دار اس خود موستا بور ار قربان موش لیل اکچر مکچر تو ندارو ار جای موری بور دیگه ایش نیو جائ جیسے آ شکر گزارا یار چار نان خا مخریوچا گیار یہ لگو شاغیر ya yep. تو اپ ڈاکٹر کا انتظام کر کے رکھنا اور یاد رکھیں یہ میٹنگ اپرو کی طرف وعلیکم السلام رحمت اللہ دس کی پورسکار oh, خدایا دی دیدی کی دروازے خانے یک یک لحظہ اما یک شمار اجازت نہ دت منی خانے ہر کدم شمیرمو اگا یک لحظہ ساب خدایا یا ہیچ کدم شمار اجازت نہ دت دوستانِ عزیز باعث تاخیر در ظہور امام حجت علیہ السلاۃ وسلام کردار و عمل خود ازم وستان اگر ایک فکر کنی کہ امام زمان علیہ السلاۃ سلام وقت کی ظہور کنا آیا خانہ مو و آماداست کہ مو اونار دعوت بیتنی آیا یہ ای کوچہا ازم و یہ تعلیمی ادارہ آمادہ حست برائے ظہور امام زمان کی اونا امداون جی دیدہ بےتنا یقیناً نہیں ہے پس چرم و خود قرآمہ نکھنی برائے ظہور امام حجر ہر او کردار ہر او فعل کی کباع سے تاخیر مشاد ظہور امام حجرت چرم و نا رد نکھنی یقیناً اناذ ہر حال از کے حست آگاہ ہست انا ازہر از عظم از ازہر کردار ازمو از حالات اضمو یقیناً آگاہ آستہ پس امروز باید مو وعدہ کنی از امزیل اعظا کہ مو ہر او چیز ترک منی کہ ان او بائی سے تاخیر در حورما میں حجت و دریا چاہیے اے امام اے سو جانوری سویرا چاہیے آئیے فض خدا رحمت قدریا چاہیے اے امام ان سو جانوری سویرا چاہیے